Константина, я хочу запитати про ці фільтраційні процеси, які проходять, От, враховуючи такі настрої, зокрема, серед населення. Зрозуміло, що ці люди проукраїнське налаштовані в своїй більшості, я дуже сподіваюся, і а, чекають повністю, аби звільнена була Запорізька область. А, утім, загарбник, очевидно, детально прискіпується і до того, що в людей в телефонах, хто дуже. з ким про що говорить. Отакі такі процеси, вони наскільки часті помітні і про які масштаби можна говорити? Це постійно буває таке, навіть нам розповідали люди, забирають всі телефони, які є, навіть які чисто в сілі фонарик і будільник працюють, вже такі, знаєте, оті бабушки несовєцькі кнопочні телефони, ледь там не проводове. Все забирають, геть, все перевіряють, терор, поліцейський режим, ФСБ, Розгвардія. відповідно, активно, людей призивного віку і працездатного віку намагаються не випускати за межі окупованих територій, тому що їм потрібна дармова робоча сила будувати захисні споруди, а також вони намагаються людей добровільно примусово, більше вже примусово заганяти в ці так звані е, добровольчі батальйони е, Тавріда і батальйон Судоплатова, який вони розпіарили, але людей туди вони не набрали. Вони зараз його докомплектовують різним збродом з окупованого Криму, з прикордонних областей Російської Федерації, з ДНР, Відповідно, тому що ну, хто при пам'яті запорожців, вони чудово розуміють, що вступив до цього батальйону, ти собі одразу сам собі повісив статтю за колаборціонізм, за військові злочини за державну зраду. А який є вихід у людей? Чи можуть люди ну, якимось чином не погоджуватись на цю співпрацю? Треба ж тут розділяти, знаєте, хто свідомо пішов на співпрацю з окупантом, хто не свідомо. <різований> можу порадити людям шукати будь-який шлях і виїжджати з окупованих територій Запоріжжя приймає переселенців я хочу сказати, що в, в, в, в, в, в, в, в моєму скажімо так, в моїй хаті живуть переселенці з, окуп... з території бойових дій і жили до того якби, я ж кажу, що люди, будь ласка можливості є, працює низка гуманітарних хабів на території Запорізької області, працюють евакуаційні потяги, ходять які які автобуси, які, які, які автобуси. Кажу, що, ну, в принципі, можливість добратися, головне добратися до Запоріжжя, але, як то кажуть, на свій страх і ризик. Але окупанти іноді на них щось там, знаєте, як то кажуть, що да, щось на небі складається зорі, вони починають людей випускати. І таке у них буває. Ну, бачите, по-різному. Скажіть, а з числа кого зараз складається той контингент російських військових, які на запорізькому напрямку? Це... Вагнерівці, це свіжомобілізовані, мобілізовані, це люди, які щось розуміють, трохи мають клепку в голові у військовій справі чи абсолютно стерильні нульові. А в більшості своїй, що це за підрозділи? Дивіться, я скажу тільки за ту шваль, з якою перетиналися бійці легіону свободи. Це чмобіки, територіальні батальйони Саратов, Ленінградська область, Крим, Краснодарський край. Це точно ідентифіковані 100%. До речі, стосовно Саратова, ми вже сьогодні словцями покипкували на позиціях. Росіяни, вони ж люблять історію, але історії не пам'ятають. Українці пам'ятають, що влітку в порту Бердянська українські партизани бомбанули десантний корабель Саратов. Зараз заїхали саратовські чмобіки, вони підуть слід за русским воєнним кораблем Саратом. Всі вони грузом 250 ідуть до, до себе додому, навіть не сумнівайтеся, все нормально, все буде як треба. Е є кадрові російські підрозділи, не, не оці чмопи, mm -hmm. а кадрові. Е є кадирівці, кадирівці виконують поліцейсько-каральну функцію, але є реальна реально які, зокрема, займаються інженерними, фортифікаційними роботами, які працюють на таких от складних ділятках фронту, вони є, і тварюки працюють дуже грамотно і дуже професійно, і я ж кажу, що це ну, де видно одразу, де шушера якась, а де кадрові військові, хоч вони й покидьки. Та, то зрозуміло, не треба недооцінювати ворога. Правду казав Петро яким він щоразу на цьому наголошує. Скажіть, а сигнали того, що ну, багато хто, зокрема з тих, хто стерильний, що вони просяться в український полон. Якимось чином, зрозуміло, що в них там їм дуло теж підставляють свої ж заду і не дають можливості якісь навіть шукати шляхи до здачі в український полон. Але, очевидно, багато хто хоче. Які тенденції зараз? Е, ну, дивіться, всі, хто виявляє бажання, нема питань, приймають хлопці, передають в руки українських правоохоронних структур. Більше я нічого сказати не можу. Зрозуміла в тому, міркувань безпеки, щоб не е, проявити позиції там, де відбуваються ті чи інші дії, тому що росіяни, вони ж теж дивляться телеканалу Постров. Да, вони теж звідси черпають певну інформацію, тому зберігаємо інформаційну гігієну. Я, до речі, користую з прямим ефіром вашого телеканалу, вчергово піднімаю питання інформаційної гієни. Друзі, не поширюйте інформацію про своїх полонених і зниклих безвісті родичів в соцмережах. Не залишайте свої телефони. Росіяни їх беруть і потім дзвонять вам всякі шахраї з лівих телефонів невідомих, видурюють гроші, обіцяють нізадорого дать позвонити, дать інформацію, внести до списків на обмін і так далі. Будьте обережні. Ну от ми на тому тижні стикнулися, наш хлопець запорізький, про нього роди війна написала в інстаграмі все росіяни одразу їх взяли в оборот і вже починають їх обрабатувати слава Богу вчасно все це проявили ситуація розрулилася пане Константине Спасибі вам величезне ну за все що ви робите та й за те що дивитесь Апостров ТВ і до нас доєднуєтесь дякуємо вам дуже за те що були з нами на зв'язку Константин Денисов боєць Легіону Свободи доєднувався до нашого етеру.